Ми запросили у нашу студію командира бригади територіальної оборони, полковника Ігоря Бугуна. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Ігорю, для людей далеких від військової служби, е військової справи, взагалі. Допоможіть, будь ласка, скласти уявлення про те, що представляє собою бригада тероборони. у 2018 році була сформована бригада територіальної оборони, і головне складовою бригади територіальної оборони є резервісти. Це громадяни України, які проходять службу військового резерву, підрозділу Збройних сил України, інших військових формувань, які формують їх в мирний і військовий час. Те, що стосується бригади, от що вона собою представляє, це ж є ще окремі батальйони у різних містах. Як це все виглядає? Бригада територіальної оборони ⁇ це підрозділ Збройних сил України, який зараз знаходиться в кадровому складі. У нас формується є управління бригади і, відповідно, шість батальйонів, які знаходяться на території Хмельниччини. А що у функціях цих батальйонів? Що роблять люди, які там служать і яка роль у них резервістів? Основною метою кадрового органу управління бригад і управління батальйонів є підготовка населення до захисту держави. Ми навчаємо військової справи за допомогою інструкторів, за допомогою бойових частин нашої Хмельниччини, які нам допомагають і полігонами, і інструкторами, і іншими складовими для того, щоб місцеве, місцеве населення підготувати до захисту. Ви повинні пам'ятати, що підготовлений, мотивований резервіст – це є запорука захисту нашої держави. Ну, я правильно розумію, місцеве населення – це ж не всі готуєте, а тих, хто виявив бажання йти на службу у резерві чи ні? Так, в основному складові бригади територіальної оборони є добровольці, які добровільно усвідомляють свою можливість по захисту держави, але не відриваючись від цивільного життя. Тобто, працюючи, хочуть підготувати себе до завтра. Ось така мотивація, що я хочу бути готовий до завтра. Тобто, до завтрашнього захисту нашої держави. Ми е, обов'язково проводимо вогневу підготовку, ми проводимо інші теоретичні заняття. У нас проводиться щомісячна, якщо дозволяє обстановка в державі і в Хмельниччині, проводити єдині стрілецькі дні, де ми проводимо навчання по відповідним предметам, або чині. Хочу уточнити. Тобто, для того, щоб заключити контракт на службу у резерві, людина не обов'язково має мати військовий досвід чи якісь відповідні звання, чи досвід учасника там, АТО, ООС? Ні, не обов'язково. У мене є така брошурочка «8 простих кроків, як стати резервістом». Угу. І саме головне, що у цій брошурці – це для кожного прийняти рішення. Готов остаться, чи не готов, чи еще там не готовий стати. А якщо він приймає рішення, він далі приходить в військову частину, чи приходить в територіальну броню, чи в іншу бойову частину, і визначається, на яку посаду він хоче. Після цього він збирає документи, проходить медичний огляд, проходить психологічне пробування, проходить відповідне фізичне, далі він здає відповідні документи, і ми підписуємо е, таку правову угоду чи контракт. Це просто, щоб ми правильно друг друга розуміли, це е, правова угода між державою і фізичною людиною від Міністерства оборони для того, щоб своєчасно виплачувати гроші, наприклад, для того, щоб після е, виконання програми бойової підготовки, або якщо на зборах вони будуть знаходитись, теж саме переїзд на збори, е, це добові, відповідно, це правовим такого. Е, Контракт, який у нас забезпечує правовим відносини. Ви згадали про фінансове забезпечення. Це в яких межах і від чого залежить? Це залежить, перше, підписують контракт, якщо це рядовий склад, він підписує на три роки. Потім може ще продовжити. Якщо це підписує контракт офіцерський склад, то він підписує на п'ять років. І тут вже залежить від того, від посади, від військового звання, від вислову років, на якій посаді знаходиться тоді і виплачується грошова винагорода. Плюс, в обов'язковому порядку, ми розглядаємо, там, немає порушень військової дисципліни, наскільки е, можливість була посити, прибути на чи, чи інші заняття. Якщо людина повністю е, проходить цю бойову підготовку 10-40 годин, то він, відповідно, отримує в кінці, грош... в кінці року грошову винагороду. Вона складає ну, будемо так казати, приблизно від тисячі до офіцер... рядового складу до 2,5 тисячі для офіцерського складу. Це на місяць чи на рік? Це за рік, за рік. А якщо приходять збори, якщо людину визивають на збори, значить, відповідно, по закінченню збору, те саме виплачується, відповідно, грошова нагорода. Які обмеження за віком, за статтю, чи є обмеження? Обмежень немає до 60 років, ми всіх приймаємо бажаючи, навіть тих, хто не проходив службу в Збройних Силах України або інших. От. А взагалом наш такий від 40 до 60 років. Це люди, які вже закінчили службу в армії, ще продовжують, продовжують бути в Збройних Силах України. І плюс обов'язково, Люди, які патріотично налаштовані, які хочуть захищати і вміти захищати.